Van explicar-li que havia escut a prop del mar. Va créixer en un entorn propici, però va créixer poc. Va entomar lliçons i va aprendre trucs. Va afegir valor al compte corrent d'algú altre. Un cop li va semblar que l'estimaven, va tenir un va plantar un fill i va escriure en un arbre, va assistir a un grapat d'enterraments, va anar-se'n d'aquest món sense haver entès què hi feia.